Sanotaan näin, että kyllä mä käytän aina kypärää, kun mä lähden pyöräilemään. Et ei ole semmoista erityistä syytä, miksi mä käytän kypärää. Ehkä ennemminkin se, että jos mä lähtisin ilman kypärää ajaa, niin musta tuntuu, että mut puuttuu joku vaatekappale. Ja mulla on tosi turvaton olo, että se tuo semmoisen turvallisuuden tunteen, kun mä käytän kypärää. Liikenneturva.